فجنين طيب هم فوقهم زغلول بسم الله ما شاء الله والاهالي بتفكّلهم لهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم ازيكم وحشتوني عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم اخوكم مصطفى من النهارده الفيديو حكايه حكايتي مع ام ابراهيم حكايتي مع ام ابراهيم بدات ازاي؟ الاول اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا وتعالى على طول نبدا الفيديو. الحكايه ان ام ابراهيم كلمتني عايزه قص لحم وعايزه قصين زاجل طلبت مني القص اللحم يكون لسه اول شغله ما عندي الكلام ده من حوالي عشرة ايام اتفقنا اني هديها القص اللحم وليكن القص اللحم ده مثلا طبعا شحنت الحمام بس انا بوري لك ازاي القص ده مثلا انا بجهزه ان هو يحص عندي طبعا كلكم عارفين انا ببيع الحمام ازاي انا بجهز الشباب في اوضه تانية كده لوحدها جوزي اللي اشوفه هيشتغل خلاص اول شغله اجيبه في السلكة كده اجربه يبيض عندي البيضة الاولى والبيضة الثانية اكشف على البيض البيض عمران ابدأ اعرضه للبيع ما ببيعش غير كده لكن طبعا هي عايزة القص اول شغله فجهزت لها القص زي ما هو كده تمام التمام قدامي لكن لسه ما حصلش القصين الزاجل فما فيش مشكلة فيهم ما نتكلمش فيهم المهم برضو ان هما كانوا في السلكات زي كده بس انهم ان هما يبيضهم او ما يبيضوش هما كانوا شغالين قبل كده يعني فمتجربين لكن انا ما اعرفش هم يبدوا امتى خلاص تمام كلنا حاطينهم كده في السلهه ما نعرفش يبدوا امتى طيب هتبعتي امتى يا ام ابراهيم انا هبعت السواق بكره من جنبنا من جنب البيت عشان يجيبهم لي ويكون قريب مني يعني طبعا المسافه بيننا وبينهم بلد بيننا وبينهم حوالي 40 50 كيلو مش بعيده يعني لكن هي ايه قالت ان هي تبعت مع السواق الفلوس اللي هيجيب الحمام هياخد الحمام ويعطيني ثمن الحمام فما كانش المشكلة في كده يعني لكن هي طبعا عشان سيدة أنا كنت بصور الحمام لأي حد فضل يعني يكون كل شيء موثق بصور له الحمام كده بالشكل ده في السلكة مع بعضه وإن كان محصى بحصاء وإن كان بزغليل نصوره بزغليله على الطبيعة وبنقول هيشتري على كل شيء في الحمام ده لكن طبعا هي عشان هي سيدة فأنا أحرجت إن أنا أطلب منها واتس أو هي ما عرضتش عليا واتس، فأنا أحرجت إن أنا أطلب منها إني أطلب منها واتس إن أنا أبعت لها صور الحمام أصور لها الحمام وأبعته لها على الواتس. فـ هنبعت السواق بكرة، حاضر يا أم إبراهيم ماشي يا أم إبراهيم، السواق ما جاش بكرة ما جاش ليا أم إبراهيم، أصل كان عنده ظروف، المهم بعدها سكتت كام يوم، قلت يمكن صرفت نظر، بعدها بكام يوم طلبتني قالت السواق هيجي بكرة، السواق ما جاش بكرة. هيجي بعده ماشي هيجي بعده المهم اليوم اللي هي قالت خلاص سواء هيجي اكيد قلت لها حاضر يا ام ابراهيم فبصيت لقيت القص اللاحم النتايه عليها حصوايه هتبيضها النهارده او هتبيضها بكره مش متذكر بالظبط بس لقيتها مع عليها حصوايه خلاص هتبيض وبصيت لقيت قص من القصوص الزجل طبعا كان كل واحد كده في سلكة زي كده بصيت لقيته برده النتايه عليها حصوايه اصبح اثنين عليهم حصوايه ليه انا بقول لك الكلام ده عشان انا تعلمت من الدرس ده ولازم انت كمان تتعلم معايا انا مزعلان منها ام ابراهيم ولا حاجة لكن انا برضو بقول المشكلة دي علشان كل واحد فينا ما يقعش فيها تاني طيب المفروض ان انا ما اشحنش حمامة وهي عليها البيض لكن طبعا هم دول اللي انا اخترتهم لام ابراهيم فما عادش ينفع وحبيت ان انا اكرمها فاعطيها احسن حاجة فقلت يبيضوا عندها اما تبيض عندها الحمام تفرح بالبيض ان الحمام بيض عندها او مجالها بيض عندها على طول لكن جت المشكلة ما حصلش كده فانا طبعا كنت اتمنى ان هما مش يبيضوا عندها بيض ان هما يبيضوا حتى عندها زغاليل ينزل زغليل على طول عشان تعرف ان انا بديها حاجة كويسة كنت اتمنى كده لكن اللي حصل ان انا اديت لها الحمام وانا خايف ان هو من الرجه بتاعه الطريق وتغيير المكان الحمام يتحشر فيه البيضه ما بتضش ما يبش البيضه او ما ينزلش البيضه وفعلا ده اللي حصل اطلبها ثاني يوم بعد ما شحنت الحمام يا أيوة ام ابراهيم الحمام انت زاجل زجل ونتع لاحم برضو بتقولي لا ما فيش حاجه ثالث يوم ما فيش حاجه يا أيوة ام ابراهيم انت بتبعتهم لي ابعتي اللي ما بيضوش تاني ألحق أنزل لهم أنا البيضة ما ينفعش الحمام خسارة يموتهم هيتعبهم من البيضة المحشورة فيهم تقولي بعدها بكم يوم قالت لي إن تاها الزاجل إن هي ما عليهاش بيضة، قلت ما يهمش يمكن نزلتها في أي مكان، قلت مش مشكلة طب القص الأصل اللاحم أغيرهولك أو أبعتلك فلوسه أو أي حاجة اللي أنت عايزاه، أو عايزة تبعتي الحمام كله مفيش مشكلة، المهم نلحق الحمام ما يتحشرش فيه البيضة، ممكن تموت النتاية، البيضة لو اتحشرت في النتاية ممكن تموت، لا وقالتلي كلمة يعني أول يوم لما خدت الحمام وحطيته في السلاكة أو حطيته عندها ما أعرفش لقيتها بتقولي يا عم مصطفى الذكر اللاحم مش بتاع النتاية اللاحم دي وهي النتايه عليها بيضه وهتبيض، وهي جست البيضه وقالت لي ان هي عليها البيضه محجره فيها البيضه، نعرفش كل ده وشاكه فيا ام ابراهيم متابعاني على القناه، وهي شك فيا بعد كل ده، يعني كل اللي انا بعمله ده وكل اللي انا ب... الاخلاص اللي عندي ان انا والله عايز اديكي النتايه مش تبيض بس انا عايزها تبيض زغليل شوف لو اقدر اعمل كده كنت عملت كده. دي كلمة دي مزعلاني قوي النتاية مش بتاعة الذكر طب انا هنا مع بعض كده ومتجوزين بعض بالشكل ده في سلاكة واحدة في عيون وبستناها ان هي تبيض عشان اسلمها لزبون وبعد ما بقى عليها بيضة وباضت وتقولي الذكر ده مش بتاعها، طب انا هديكي مش بتاعها ليه؟ بعدها بكم يوم وفات اسبوع لقيتها بتقولي خلاص يا عم مصطفى النتاية باضت. قلت لها طيب الحمد لله الحمد لله ام ابراهيم النتاية باضت. خلاص اما النتاية باضت انا ارتحت عرفت ان هي انتا ممكن تكون باضت البيضه الاولى في اي مكان او سقطت منها اتكسرت في الكرتونه او اي شيء يعني مش مشكله البيض المهم في صحه الحمام ما بعد كده بالثاني طب هتعملي ايه ام ابراهيم قالت خلاص سيبهم بقى حلوين انا عايزاهم وشوف لي كمان قص زاجل الحمد لله انها تردت بس انا بصراحه انا تعبت تعبت من المشكله وكنت عايز اخلص من المشكله فمش عارف اخلص من المشكله دي ازاي من عند ربنا ان نزلت البيض بس انا من الموضوع ده درس ومش هنساه تاني ابدا الدرس اللي انا اتعلمته ده ازاي يعني والله بعدها على طول كان فيه واحد عايز مني قص لحم وكان في المكان ده كان هنا بالظبط كده وصورته له وقلت له تعالى خده فهو حدد معاد قال لي يوم الجمعة بعد الصلاة فانا طلعت يوم الجمعة بعد الصلاة لقيت النتاء بطبيض نتاء قاعدة تبيض قاعدة خلاص بتنزل البيضة فقلت له معلش انا يعني لو اديتك النتاء ممكن النتاء تتعب ولا حاجه البيضه اتحشر فيها والله ده اللي حصل فقلت له معلش سيبني نص ساعه او ساعه كده لو تشرب شاي على القهوه ولا حاجه فالراجل معرفش زعل مني ولا ايه فخد بعضه ومشي بس معلش والله انا, أنا يعني كان قصدي ان انا اعطيك حرصي ان انا اعطي الزبون او ما بعتبروش زبون كلكم اصدقائي واخواتي عايز اعطي كل واحد احسن حاجه عندي، فده اللي قلت له معلش باخدها عشان تاخدها بالبيض بتاعها بس استنى عليها لما تنزل البيضه. على هو لان هو اللي حدد المعاد، انا لو انا اللي محدد المعاد هقول لك استنى لما النتاية تحصي واكشف على البيض، ده لو انا اللي محدد المعاد. طيب حد هيقول لي طب انت بتعمل ايه في البيض وفي الزغاليل اللي انت بتشيلها ديت؟ انت بتقعد تقول لنا انت بتسيب البيض، طيب هقول لك انا بعمل ايه؟ اهو تعالى كده اهو ده اللي انا بعمله لو شفنا دول كده هم دول ثلاث زغليل اهو ده اللي انا بعمله هتلاقيني عامل كده بتصرف يعني هم دول ثلاث زغليل اهم بسم الله ما شاء الله وبحطهم للاهالي تاكلهم وبحط ثلاث بيضات وبحط اربع بيضات هنشوف هنا بسم الله ما شاء الله كام زغلوله طاجنينهم طيب اهم فوقهم زغليل بسم الله ما شاء الله والاهالي بتاكلهم ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله قول ما شاء الله لا قوه الا بالله اربع زغليل هنا اثنين وهنا اثنين اهو ما شاء الله لا لأكوة الا بالله ما انا لازم اتصرف انا مش هيرميهم او اسيبهم يموتهم او اسيب البدء يبوظ المهم ان انا انقذهم وهنا برضو لو شفنا اهو انا برضو حطت لهم دول قص زاجل حطت لهم زغلول اللحم هتلاقيه بين حتى اكبر منه هنا كمان اهو بسم الله ما شاء الله برضو هنا قص زاجل حطيت لهو لما تلاقيه ثلاثة زاجل وواحدة لحم اربعة هم بسم الله ما شاء الله لك الا بالله فلازم اشغل نفسي برضو الموضوع مش بالساهل كده انا محضن اهو برضو اربع زغليل من الحمام اللي انا ببيعه الحمام اللي انا ببيعه مع زغليل او مع بيض بحضن كده وبرضو بتابعهم هتلاقي فيهم برضو ضعيف فلازم ااكل او انقل يتاكل يدوي يتنقل انا هنقل من دول برضو واحد او حاجة هسيبهم يبقوا ثلاثة بس بعد ايه لما الاقي مكان كده مناسب او ناقل فيه لكن مفيش مكان مناسب بأكل يدوي الزغلول الضعيف يعني همر عليهم مرة كده في اليوم الجعانة اكله واللي عايز مية اعطيه مية ما هسيبهمش كده الاربعة من غير متابعة شوف هنا انا حاطت برضو هو اربع بيضات اللي يفقس منهم بتابعه وطبعا كاتب عليهم التواريخ لو شوفنا هنا اهو زي ما انا ايه البيض الحمام باض بكتب التواريخ اهو شوف هتلاقيهم في اربعة ايام مختلفين واحد اتناشر واتنين اتناشر لحد اربعة اتناشر بعد ما يفقسهم ببدأ انقل اهو يوم واحد واتنين واحد واتنين وثلاثة واربعة اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك اللي يفقس منهم قبل التاني بتصرف المتشوف الزغير المهم يفقسوا عندي وانا هتصرف بنقل بعد كده طيب المهم اللي استفدته من الموضوع ده دا وخدت درس درسي جدا ان انا مش هشحن لحد حمام الا بعد تصوير الحمام في الواتس حكايه ام ابراهيم علمتني درس كتير ارجو ان انتم كمان تكونوا اتعلمتوا منه انك ما تشحنش لحد حمام غير بعد ما تبعت له فيديو على الواتس الفيديو يكون موثق نبعت له الفيديو على الواتس وفي نفس الوقت ما تشحنش حمام وعليه بيض تمام؟ ما تشحنش حمام وعليه بيض ولازم تصور الحمام فيديو قبل ما تبعته للمشتري وإحنا ما بنعتبرش الناس اللي معانا مشترين اللي بياخد حاجة بنقوله لو فيها أي شيء معاك أسبوعين لو في حاجة رجع الحمام لو الحمام محصاش عندك بعد أسبوعين الحمام بتاعي ده اللي أنا بقوله لأي حد بيشتري مني قص لاحم أو قص زاجل إحنا في موسم الإنتاج ما ينفعش يقعد عندك أكتر من أسبوعين من غير ما يحصي دي حاجة لكن في حاجة كمان لازم أقولها برضو علشان برضو بعض المربين أو بعض المشترين بيعملها هو اشترى مني قص مثلاً لاحم وحطه في العين دي حطه في العين دي مثلاً أسبوع الحمام مباطش بمدة أسبوع أمشيله من العين دي بعد أسبوع نقله هنا بعد أسبوع لي هنا طيب ما هو هنا هياخد برضو مدة تانية على ما يتعود على المكان اعمل حسابك ان انت لو نقلته من مكان ومن مكان لمكان، حطيته في شلته من هنا، حطيته في المكان ده تاني هنا هتبدا تعد من اول وجديد، يعني ما تجيش تقول لي الحمام عندي بقى له كتير، لا المهم في المكان ده بقى له قد ايه؟ الحمام عندك في نفس المكان بقى له قد ايه؟ من هنا تبدا تحسب، لو هو بقى له هنا اسبوعين قول لي ان الحمام ما بطش اسبوعين، لان المنظر ده حصل برضه مع حد، الحمام ما بطش قلت له ليه؟ انت نقلت الحمام؟ قال لي اه، يعني نقلت الحمام كان في مكان ونقلته في مكان، قلت له ما هو ده السبب. سيبه مستقر في مكان واحد، ساب الحمام مستقر في مكان واحد بعد ايه 10 ايام قال لي الحمام باض يا عم مصطفى الله يبارك لك. والحمد لله احنا بنتابع مع الناس اللي بتشتري مننا حمام لاحم او حمام زاجل. مفيش اي مشكله الحمد لله، لو في اي مشكله احنا معاكم. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته